اسرائیل ہم سے پہلی امت حضرت موس علیہ صلاحت وسلام آپ کی امت ہمارے اوپر تو رب تعالیٰ نے انعام ہی بڑے کر رکھے ہیں ہمارے اوپر تو رب تعالیٰ نے کرم نوازیاں ہی بڑی فرما رکھی ہیں حضرت جی ہم تو ایک بھی کرم نوازی کا بدلہ نہیں دے سکتے جتنا اس نے ہمارے اوپر رحم فرما رکھے ہیں جتنا ہمارے اوپر انعام فرما رکھے ہیں پہلی امتیں ہوتی تھی کوئی بھی گناہ کرتی تھی نا یا ماتھے پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا یا صبح دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے تو یہاں پر تو حضرت جی ہر دوسرا بندہ گناہ میں مبتلا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا تو بنی اسرائیل قوم ایک مائی اماں عورت ایک آئی حضرت موس علیہ صلاحت و کے پاس آ کے عرض کے کہ اے رب کے کلیم اب ربطالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں ذرا میری بھی ایک درخواست لے جائیے گا اور جا کر پیش کیجئے گا کہ ایک تیری بندی اولاد کی خواہش مند ہے اولاد کوئی نہیں ہے تو ذرا پوچھئے گا کیا میرے میرے نصیب میں یا میرے حصے میں اولاد لکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ صلاحۃۃ وسلام نے جا کے پوچھا کہ باری تعالیٰ فلاں تیری بندی اولاد کی خواہش مند ہے کیا اس کے حصے میں اولاد ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں اولاد کوئی نہیں ہے واپس آئے اور اس عورت کو آ کر بتایا کہ اللہ کی نیک بندی تیرے مقدر میں نہ اولاد نہیں ہے وہ بیچاری روتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی پھر کچھ عرصے بعد وہی عورت حضرت موسی علیہ سلاط و سلام کی بارگاہ میں آئی کس حال میں کہ گود میں ایک خوبصورت بچہ اٹھا رکھا ہے حضرت موسی علیہ سلات بڑے پریشان ہوئے اور رب تعالیٰ سے رجوع فرمایا اور عرض کیے کہ بار تعالیٰ اس کی قسمت میں تو اولاد تھی نہیں تو پھر یہ بچہ کیسے تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کیا موسا تربیت کر رہے ہیں اللہ اپنے کلیم کی تربیت فرما فرمایا کہ موسا ایسا کر کہ ایک چھری پکڑ اور ایک پلیٹ پکڑ جا اپنے علاقے میں اور جا کرنا لوگوں کو بول اللہ کے نام پہ اللہ نے بولا ہے کہ جسم کا گوشت کاٹ کے دو کسی نے دے. دروازے پہ دستک دی ہاں جی اللہ کے حکم پہ اللہ کے نام پہ اللہ نے مانگا ہے جسم کا گوشت کاٹ کے دیں کہنے گیا حور مہربانی فرمائیں آپ نے کچھ اور مانگنے ہم دیتے ہیں جسم کا حصہ بھی کوئی دیتا ہے ہر گھر سے جو ہے نا سرکار خالی ہاتھ واپس ہر گھر سے انکار کسی نے نہیں دیا تو آپ واپس آئے راستے میں کیا دیکھا کہ ایک اللہ والا دنیا سے بے خبر اللہ اللہ کر رہے ہیں آپ نے بولا کہ یار سب سے پوچھا کسی نے نہیں دیا اس سے پوچھ لیتے ہیں حجت ہو جائے گی چلو رب تعالیٰ کو یہ تو میں جا کر کہہ سکوں گا کہ باری تعالیٰ میں نے سب کو جا کر بولا کسی نے نہیں دیا تو اس مجذوب کے پاس وہ جو اللہ والا بیٹھا تھا اس کے پاس گئے اور بولا کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے رب تعالیٰ نے جسم کا گوشت مانگا ہے کیا تو دے گا کہنے لگا رب تعالیٰ کے نام پہ میرے رب نے مانگا ہے لے موسا دے چھری مجھے بازو کے اوپر سے گوشت اتارا حضرت موسا علیہ صلاح وسلام کو دے دیا آپ نے تھالی میں وہ گوشت رکھا دو تین قدم چلے تو اس بندے نے پیچھے سے پھر آواز لگائی کہ اللہ کے نیک بندے ذرا بات تو سنو آپ پیچھے مڑے ہاں جی وہ جو اللہ والا تھا وہ کہنے لگا رب نے جسم کا گوشت مانگا ہے کیا پتہ رب تعالی نے یہ والا حصہ مانگا اور میں نے یہ والا کاٹ دیا چھری دکھا واپس آپ نے پھر چھری پکڑی اور یہاں سے گوشت کاٹ کے دے دیا پھر تھوڑی دیر چلے پھر بلایا اللہ کے بندے بات سنو کیا پتا رب تعلیٰ نے ٹانگ کا مانگا اور میں نے سینے کا کاٹ کے دیا ہے ٹانگ کا بھی کاٹ لو حتیٰ کہ اس نے ایک ایک کر کے جسم کے ہر عزو سے گوشت کاٹ کاٹ, کاٹ کے دے دیا حضرت موس علیہ السلاۃ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ بار تعلیٰ تریشان ہے پہلے تو کوئی دینے کو تیار نہیں تھا اور جب کوئی ملا تو ایسا ملا سارا کچھ ہی کاٹ کے دے دیا تو حضرت موس علیہ صلاح تو واپس آئے عرض کی کہ بار تعالیٰ پورے علاقے میں میں نے چکر لگایا کسی نے حامی نہیں بھری کسی نے ہاں ہی نہیں کی کہ میں نے گوشت دینا ہے واپس آ رہا تھا تو ایک تیرا نیک بندہ جو تیرے ذکر میں مشغول تھا محو تھا دیوانہ وار ذکر کر رہا تھا پہلے تو کوئی دینے کو تیار نہیں تھا تو وہ جو ملا اس نے جسم کا ہر حصہ ہی کاٹ کے دے دیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسا بات ہی یہی ہے موسا بات ہی یہی ہے جو میں نے تجھے سمجھانی تھی وہ مائی صاحبہ جب یہاں سے اٹھی تھی نا وہ گھر نہیں گئی تھی راستے میں یہی میرا نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو جا کر بولا کہ دعا کیجئے اولاد کوئی نہیں ہے دعا کیجئے اولاد کوئی نہیں ہے تو منسا ذرا تو بتا اس میرے نیک بندے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی مجھ سے, مجھ سے مجھ سے مانگا اب جس بندے نے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کے تجھے دے دیا جب اس نے ہاتھ اٹھائے تھے مجھ سے مانگنے کے لیے میں اس کو خالی کیسے بھیجتا ہے میں اس کو خالی کیسے بھیجتا خالی کیسے موڑتا تو بھیا جب ہم رب تعلیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے پھر ہم دعائیں کریں گے تو رب تعالیٰ ہمیں بھی خالی نہیں موڑے گا پھر رب تالا ہمیں بھی عطا کرے گا تو ہم تو حضرت جی اکڑ جاتے ہیں نہ بھائی ہمارا پیسہ ہے ہم نے حق حلال طریقے سے کمایا ہم کیسے تجھے دے دیں اور یار دیا تو اسی رب نے ہے رب کا دیا ہوا ہے تو رب کے راستے میں خرچ کر رب تالا کے نام پہ ہی مانگا جا رہا ہے نا تو رب تالہ کے راستے میں خرچ کر